Bideo honetan klima babesteko ekintzaren inguruan hitz egingo dugu. Ekintzonen helburua klima aldaketaren aurkako neurriak hartu behard direla jabetzea da. Aldaketa klimatikoa gizaktibitateak sortu du eta gure gaur egungo bizimodua eta planetaren etorkizuna mehatxatzen ditu. Onen adibide garbia da, herrialde ezberdinetan, gertera meteorologiko larriak geroz eta sarriago gertatzen ari direla. Klima aldaketari aurregiten ez badiogu, azken urteetan lortutako garapenaren zati handi bat bedesegin daiteke. Eta gainera, gaur egun dauden arazo batzuk areagotu daitezke, esaterako ur eta janari eskasie.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 Eta noski, zuk ere egin esazu zure esku dagoena lurrare laguntzeko.